मित्रों कोविड नाइनटीन कारण मृत्युपान व्यक्ति वरसदार ने पचास हज़ार रुपयानी आर्थिक सहाय मेव कॉर्म क्या भरव अरजी केव रीते करी है भाग कर नंबर एक विडियो में आप जो आज अपने सहाय अरजी साथरावा विषेप चर्चा करशु सहायी साथ मृतक मरण प्रमाण पत्र फॉर्म चार जो यू मृत्यु होस्पिटल में थू होम चार ए जो एमन मृत्यु घरे थे तो तंबर में आर टीपीसीआर रिपोर्ट चार आधार कार्ड पांच वारसदार बैंक खाता की विगत अच्छा छरसदार हो तो सादा का कल पर डिक्लेशन एक वरसदार हो, हो तो अन्न वरसदार संमति साथिडेविट जोड़ी नजीकनी ममलतदार कचेरी विकास अधिकारीश्रीनी कचेरी अथवा तो ग्राम्य विस्तार नजीकनी तलाटीकम मंत्रीश्री ऑफिस ऑफिसे जमा करी शिक्षा मोटाभागे मरण प्रमाणपत्र घनी वक्त अरजदार मुश्किल पड़ती हो चर्चा थोड़ी व्यवस्थित करिए जो कोई दर्दी मृत्यु हॉस्पिटल में थूं होल डॉक्टर साथिका फॉर्म चार मृत्युनु कारण दर्शात तबीबी प्रमाणपत्र लेवा डॉक्टर पास थी फॉर्म चार नमूना में प्रमाणपत्र ले मृत्यु कोविड ने कारण थे जो घरे मृत्युना किस्सा में જો કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ ઘરે થયું હોય તો એ અંગેનું પ્રમાણપત્ર જેતે તે હોસ્પિટલ અથવા તો ખાનગી તબીબી અધિકારી પાસેથી લેવાનું છે એટલે કે આપણે કોઈ ખાનગી હોસ્પિટલ કોઈ ડૉક્ટર પાસેથી થોડી ઘણી દવાઓ લીધી હોય તો પણ આ સહી સિક્કા સાથે ચાર એમાં નમૂના ચાર એમાં પ્રમાણિત નકલ આપણને રજૂ કરશે ઉપરોક્ત બંને કિસ્સામાં એટલે કે કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ હોસ્પિટલમાં થયું હોય અને घरे बने प्रकार सर्टिफिकेटो प्राप्य न थी शकता हो नई सके तो डेथ कोविड नाइंटीन डेथ एस्कटाइनिंग कमिटी एटीएसी समक्ष अरजी करवा सी डी ए सी समिति ए खातरी समिति जब है ये खातरी समिति महानगरपालिका विस्तार नायब म्युनिस्पल कमिश्नर आरोग्य अध्यक्ष बाकी सभ्य हो જ્યારે જિલ્લા કક્ષાની એટલે કે મહાનગરપાલિકા સિવાયના વિસ્તારો માટેની ગ્રામ્ય વિકાસ માટે અધિક નિવાસી કલેક્ટર સાહેબ એમના અધ્યક્ષ છે ને બાકીના એમના સભ્યો હોય છે ફરી વખત એક વખત ચર્ચા કરી લઈએ આપણે કયા કયા પુરાવાઓ સામેલ રાખવાના છે અને અરજી ક્યાંથી મેળવવાની છે નજીકના તલાટીકા મંત્રીશ્રીની ઓફિસ ટીડીઓ કચેરીની ઓફિસ મામલતદાર કચેરીની ઓફિસ શહેરી વિસ્તારમાં જ્યારે અન્ય કિસ્સામાં મૃત્યુ થયું હોય તો આરટીપીસીનો રિપોર્ટ આધાર કાર્ડ વારદારની બેંક ખાતાની વિગત એક જ વારસદાર હોય તો સાદા કાગળ ઉપર ડિક્લેરેશન અને એકથી વધારે વારસદાર હોય તો અન્ય વારસદારની સંમતિ સાથેનું એફિડેવિટ જોડવાનું રહેશે અને આ અરજી તૈયાર કરીને નજીકના જગ્યાએ આપવાની રહેશે જો આપણે આ વિડીયો માહિતી સબર લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો વધુ એક માહિતી સબ્ર વિડીયો સાથે ફરીથી મળશું ત્યાં સુધી ધન્યવાદ આભાર